la laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, La laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, de laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina, Nu Lara, you must have loved me, Lara, hey Lara, you must have loved me, Lara, hey Lara, you Just hoping they had For the lost, for the surprised, for the rich, for the lost, for the poor, Să o să și vân în braț, o să o mine. cu mâșii, atoc vo să mai bine, aia cu orci ți o să ce o să ce o să ce-ți o să ce-ți o să ce să ce o să ce-ți o plaună, să ce-ți o plaună, să ce-ți să ce-ți o plaună, să ce-ți să ce-ți o să ce să Că ne vedem la Nu uitați să vă I-aș aduce cerul tot, și-mi-a să șterec în poate, Te-mi-a până să-i de cerul Ia i aduce cerul tot, și-mi-a să șterec în poate, O, tu,